Probleme cu fondurile europene? Corina Creu, întâlnire cu Rovana Plumb, la guvern. Comisarul European pentru Politica Regional, Corina Crecu, a venit marci la sediul guvernului. Corina Crecu a ajuns la Palatul Victoria în jurul orei 13,20. Ulterior, la sediul executivului a ajuns sub linierei ministrul fundurilor europene, Rovana Plumb.